tässä tässä on si ja Hei. hän on profiikan opettaja mä si tässä oli jo taas sinä pirote pitäisi tä on skarpaa kiitos paljon me me laitamme hapoon Tule tulekoon se kun minua jos oh. minä kädelle, niin yhtäkkiä Minä otan teitia ja laitan teitin levyn takse. Laitan joo, en se hapon. Vain turen pähä. Hmm. Tämä on U-talta, se on iso U, ihan tällainen muoto, tämä on setera. Ja sitten toinen pieni U-muoto, se on täällä, se on noin. Ja sitten sulla on V-talta, pieni vielä tällainen hanska, että suojelet sun vasekäsi. Eli nyt mä oon tekemässä niin tätä kaivarusta. Tää on pantutaloiselle kuumalle. Ja sit nyt se on paljon helpompaa kaivertaa, kun se on kuuma. Ja siksi mulla on hanska, koska siinä helposti meni se ää ja sit voi käydä vähän se autsu. Ja tää on tosi jännää, mitä tästä tulee, kun sit tähän pannaan väriä ja sitten tää ilmestyy siihen silleen. Laitetaan se paperi tänne, siitä levy käännetään ja laitetaan mahdollisuus mieliskelyn. Ja resi on tehty kahdesta syrjittäjistä, jotka ovat todella äh, lähellä ympäristöä. Tässä syntyy tällainen pieni tai pahis. Voisi tästä. Ihan noin. Jatkuvasti, jatkuvasti. Kiitos. Ja nyt sa voisit nostaa se. Tämä. Nostat soja suojapaperi. Ylätys, ylätys. Joo. Tänne ja sitten otat tänne ja irrotat tästä jos oikea. Säistää mahtaa palauttaa. Ei sä tyhentää tonta hyvällipaissa. Se pitäisi tuntua. Se on ihan hyvä. Ei, vain meneekin lopun saakaan. Se, se pitäisi mennä läpi. Ei, nyt tulet tänne, koska se on aina helppoa nyt kuin työnnä. Vedä vielä. Siinä on kaikki väärit, jotka on nyt levylleen, on lähtenyt pois. Tämä levy on puhtampi. Saat yksin. Okei, tein kolmas Ja nyt avataan. Katsotaan, mitä se on Minä avaan myös siltä. Saatamme saman taas. Mutta mitä kuuluu? Sausta väri. Eli sulla on tällainen väri. Koska oli se taustaväri. Ja nyt on se tausta. Nyt sä voisit käytä toinen väri. Eli opiskelijat saavat popcornia. He katsovat se jokainen kappale. Piirtävät. Ne tutkivat muodot, koska jokainen kapale on erilainen.